احمد پور سیال جامعہ میں مفتی سید حبیب احمد شوہ کی زیر تمام شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے دو سالہ درجہ سات دینا کورس کا آغاز کر دیا گیا ہے جس میں انتہائی قابل اساتذہ وفاق المدارس سے منظور شدہ نصاب کی تعلیم دیں گے مزید دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں احمد سیال جامعہ فروقیہ سعودیہ میں مفتی سید حبیب احمد شاہ اور قاری سید لطیف احمد شاہ کی زیر نگرانی تمام شعبہ زندگی سے تلق رکھنے والے لوگوں کو اسلامی تعلیمات دینے کے لیے دو سالہ درسات دینیا کورس کا آغاز کر دیا گیا دکاندار نوکری پیشہ سکول کالج کے طلبہ کی آسانی کے لیے کلاسز کے اوقات کار شام کے وقت رکھے گئے ہیں درسات دینیہ کورس میں میر اساتذہ کی زیر نگرانی طلباء کو ترجمہ تفسیر القرآن حدیث نبوی تجوید القرآن سیرت النبی عربی گرامر اخلاق و اداب دیگر مضامین کے علاوہ وفاق المدارس سے منظور شدہ نصاب کی تعلیم دی جائے گی کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سردار عطی خان بھٹا نمائندہ ریل تیز نیوز اینس